يوم التقاعد ردمنا لك اشتركوا في حضورك على قصي ودنيها اللي حضرنا بيننا في وعدنا لازم يوم التقاعد جمعنا كل غواليها بك نهتفي